بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن کے فارم سے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو سٹارٹ سے لیا تھا ہم نے اس کے ڈسٹنس اور ایلیویشن کے اوپر پلان بنایا تھا پروفائل اس کے بعد ہم نے اس کی اسمبلی اور اس میں پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کے اوپر کنٹینیو ویڈیوز چار رہی ہیں اس کے اوپر کا سیکشنز ڈرا کر لیے تھے تو ابھی ہم اس کی کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا پروسیجر کرنا گا. تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اس سے پیچھے والی ویڈیوز کا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں جس کے اندر یہ میں نے پورے اس کے ڈسٹینس ایلیویشن کے اوپر ہم ان yeah. پوائنٹس کو امپورٹ کرا کے اس کی سرفس وغیرہ بنائی ہے اور اسی طرح اپنی ڈرائنگ کے حساب سے اس کی پروفائل بنائی ہے اسمبلی بنانے کے بعد ہم نے پی کا سیکشن کے حساب سے ہم نے اس کی اسمبلی بنائی تھی اور بنانے کے بعد یہ کراس سیکشن ادھر ڈرا کر لیے تو اس سے آگے ہم اس کی کے اوپر آتے ہیں تو نے کے لیے سب سے پہلے ادھر جانا ہے سیٹنگ والے پہلا ہے نے سیکنڈ نمبر کے اوپر ادھر جانا ہے سیٹنگ نظر آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میٹیریل جسٹ ہے اور اسٹینڈرڈ ہے تو آپ نے جیسے ارتھ ورک والے کالم کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کر دینا ادھر سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے ورک اس کا نام ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کے پاس ادھر مٹیریل لسٹ آ رہی ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر لسٹ موجود ہے جس کے اندر ہمارے پاس ارتھ ورک ہے اور ایگزٹنگ گریڈ اور ڈاٹا ہمارے پاس ادھر ہوا ہوا ہے تو ہم ادھر سے اس کو ختم کر کے اور دوبارہ اس کو ہم ایڈ کریں گے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے ادھر سے آپ نے سپر سب سے پہلے اوپر نیو ایڈ مٹیریل کے اوپر ادھر آ جانا تو میٹیریل ایڈ کر دینا اس کا نام ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جو بھی نام آپ اس کا دینا چاہتے ہیں میں اس کو ایڈورٹیز رہا دیتا ہوں ادھر سے نے اس کا क्वान्टिटी टाइप के ऊपर आ जाना है और इधर से आप ये देख रहे हैं कि कट हमारे पास फिल है कट एंड फिल है आठस के और स्ट्रक्चर है तो आपने जैसे आठ सौ वाले कालम को आपने जैसे सिलेक्ट कर लेना है उसको ये देख रहे हैं आप इसके अंदर आपने जैसे आठ सौ रुपये वाले कालम को सिलेक्ट करना है कट फैक्टर है कट फैक्टर हमारे पास और इसी तरीके से फिल फैक्टर आपने वन कर देना है और आपने इसी तरह रीफिल फैक्टर भी आपने वहन कर देना है शेप स्टाइल है ये बेसिक है इधर ये सारे इसके जा रहे हैं तो आपने जैसे उसको बेसिक के ऊपर रख के इधर से ओके काट देना तो اس کے بعد یہ ہمارے پاس سرفیس آ رہی ہے آپ نے ادھر اس کو سرفیس ہی رکھنا ہے اور ادھر آ جانا ہے سلیکٹ سرفیس کے اوپر دوبارہ ادھر سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر جو ہم نے ایگزسٹنگ گراؤنڈ اور ڈاٹا اور سی سی ٹیپ کی جو ہم نے سرفیس بنائی تھی ہماری جو ادھر سرفیس بنی تھی وہ ہماری ادھر سی سی کی نام سے ہم نے بنائی تھی وہ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ادھر اس کی سی سی جو سرفیس کا نام تھا سی سی تھا تو آپ نے ادھر سے اس سلیکٹ کر کے اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ سرفیس آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ ادھر آنا ہے ادھر سے آپ نے ڈاٹم بنا دینا ہے ڈاٹم ہم نے بنایا تھا اس کے اندر کوریڈور کے اندر آپ نے اس کا ڈاٹم سلیکٹ کر کے اس کو ایڈ کر دینا تو ابھی آپ بھی دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دونوں سرفیز ادھر بن گئی ہیں یہ ہمارے پاس اوپر بیس آ رہا ہے اور نیچے بھی بیس آ رہا ہے نے نیچے والے جو ڈاٹم اس کو کلک کر کے پلان کے سلیکٹ کر لینا تو मटीरियल्स है इसको आपने जैसे क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सेलेक्ट सैंपल लाइन्स ग्रुप आ जाएगा तो सबसे ऊपर हमारे पास इसकी हेलमेट आ रही होगी उसको आपने देखना है और नीचे नंबर के ऊपर हमारे पास जो सैंपल लाइंस का ग्रुप हमने बनाया था उसको आपने जैसे सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको जैसे ओके जैसे उसको आपने ओके कर देना है ओके करेंगे तो ये हमारे पास कंप्यूटर मटीरियल्स एस एल क्लोकेशन जो हमारे पास हमने लगाई थी इसकी ایس ایل لائن اس کا نام آ جائے گا اوپر اوپر ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے کارٹ اینڈ فل آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اینڈ فل آ رہا ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ارتھ ورک کی ورک کے کالم کو آپ نے سلیکٹ کر لینا سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے پیچھے سروس بنائی ہے سی سی اور ڈاٹم یہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر جو اس کی ارتھ ورک کے اندر ہم نے اس کی سیٹنگ کی تھی سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور جو ہمارے پاس اس کی سروس تھی وہ آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر لینی ہے اور نیچے آپ نے آنا ہے اور جو ہمارے پاس کوریڈور کے ہم نے سرفس بنائی تھی اس کو آپ نے سے سلیکٹ کر لینا ہے تو دونوں سرفیسز کو آپ نے اسی طریقے سے سلیکٹ کر لینا اور کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے ولیم calculation method یا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والیم calculation method نام ہے ادھر ایوریج ایریا میتھڈ ادھر سلیکٹ ہوا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو دیکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا average area method ہے ہم average area method کے ذریعے ہی اس کی کیلکولیشن کریں گے تو آپ نے اسی ٹیبل کو ادھر سے سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سے اوکے کر دینا ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ایٹ ٹیبل کے اوپر ایٹ ٹیبل کے اوپر آپ آئیں گے تو دو ٹیبل آ رہے ہیں ہمارا ٹوٹل والیم اور میٹیریل والیم ٹوٹل والیم ہماری آرٹس ورک کی کوانٹیٹی ہوئے گی مٹیریل والیوم ہمارا واٹر باؤنڈ سب بیس روڈ پیمیمنٹ کو ہوئے گا تو ادھر سے آپ نے ٹوٹل والیم کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے یہ دیکھنے کے اوپر کٹ اینڈ فل ہے ٹیبل اسٹائل اس کو جیسے اس طرح رہنے دیں نیچے ہمارے پاس جو جو الائنمنٹ ہوگی زیادہ تو ادھر جائیں گی ایک ہی ہم نے بنائی ہے تو ادھر جائے گا اسی طریقے سے سیمپل لائن کا جو نیم وہ نے جیسے سلیکٹ کر لینا ہے میٹیریل لسٹ ون ہم نے ادھر بنائی تھی تو میٹیریل تو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے کہ पर टेबल پر ٹیبل ٹوئنٹی روز آپ رکھنا چاہتے ہیں جتنی رکھنا چاہتے ہیں جتنا آپ چینج کر سکتے ہیں آپ لگا کے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پوری اس کی کوانٹیٹی ساری کیلکولیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل والی ہے ہمارے پاس اسٹیشن زیرو سے لے کے ट एरिया है फील वॉलीम कट वॉलीम और इसी तरह कैलकुलेट फिल वॉलीम और उसके ए, <coughs> پورا اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہے تو آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ جو جو اسے کراس ادھر آپ کے پاس بنا ہوا ہے سب کا پھر والیوم ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا پھر ایریا آ جائے گا اور ساتھ اس کا پھر والیوم آ رہا ہوگا تو یہ پورا کا پورا ٹیبل آپ اسی طریقے سے اس کے اندر بنا سکتے ہیں جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی کوانٹٹیز وغیرہ کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے یہ طریقہ کار آپ نے دوبارہ اس کو دیکھ لینا ہے اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے اور کو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارے ایریا اور اس کا والیومز کوانٹیٹی کیلکولیٹ کر لی ہے آپ اس کو اس سے اپنے جو والیومز ہے اس کو آپ ایکس اپنے کراس سیکشنز کے اندر بھی ادھر لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اب ادھر سے اوپر آ ہے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے ہوم ٹائپ کے اوپر آنا ہے اور سیکشن ویو کے اوپر ہے سنگل سیکشن کے اوپر میں آپ کو لگا کے بتاتا ہوں آپ نے کریٹ سیکشن ویو کے اوپر ادھر سے کلک کرنا ہے یہ ونڈو پاس کوئی सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर आप अपना यह बनाना चाहते हैं जो इसे भी मैं एक बनाता हूँ आपके सामने वन प्लस फाइव हंड्रेड का यह मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपने जैसे नेक्स्ट आ जाना है फिर आपने नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं कि पहले हमने जो बनाया था उसमें से ये हमारे पास स्टाफ आई थी इधर हमारे पास इधर मटीरियल एड हो गया है तो आपने जैसे उसको चेक कर देना है उसके बाद नेक्स्ट ऊपर आ जाना है आपने اور اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اس کو نیکسٹ کریں گے سب سے لاسٹ کالم کے اوپر تو یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کالم ادھر سے خالی ہے تو آپ نے جیسے یہ ہمارا ٹوٹل والیم والا آ رہا ہے مٹیریل ٹوٹل والیم آپ نے جیسے ٹوٹل والیم کالم کو ادھر سے کلک کر دیں اور کلک کرنے کے بعد آپ نے جیسے اس کو ایڈ کر دینا ایڈ کریں گے تو یہ آپ نے جیسے آپ سیکشن جو کہ اندر دیکھ ہیں کہ ادھر آپ کے پاس والیوم کا ادھر اس کی ویو آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے ٹاپ لیفٹ رائٹ جیدر لگانا چاہتے ہیں ٹیبلز کو اپنا لگا سکتے ہیں سے اس کا آفسٹ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جیسے کریٹ سیکشن کے اوپر ویو کر دینا اور نے سیکشن اپنا بنا دینا نئے نا تو یہ دیکھیں گے کبھی ہمارے پاس ادھر کے اوپر پورا اس کا ڈیٹیل جو ہے ہمارے پاس ہے پہلے ایریا فل والیوما پاس آ گیا تھری سیون تھری فائیو پوائنٹ ٹو زیرو اور ٹوٹل فل ہمارے پاس اس کراس سیکشن تک جو پیچھے سے کوالٹی آئی تھی اس کا بن گیا 213583 तो ये हमारे पास सेक्शन था वन प्लस फाइव का आप इधर इसको देख लें कि प्लस फाइव हंड्रेड हमारे पास सेक्शन के इधर है ये हमारे पास इधर ऊपर आ जाएगा इस जगह के ऊपर वन प्लस फाइव हंड्रेड ये हमारे पास वन एटी इस सेक्शन का फिले एरिया था और फिर वाली हम हमारे पास आया था 373520 तो ये आपके पास इसी तरीके से जो जो से सेक्शन आप बनाते जाएँगे वो लगता जाएगा आप इसको मल्टीपल सेक्शन के अंदर भी इसी तरीके से इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं इसके बाद ये हमारा सारा अर्थवर्क की सारी कट फिल की कोंटिटी इधर आ जाएगी तो आपने इसी तरीके से दोबारा इधर सेटिंग के ऊपर आना है और इसका जो हमारे पास इधर ऊपर टॉप वाला जो स्ट्रक्चर जा रहा है सारा डिज़ाइन का जो डिज़ाइन पेमेंट सेक्शन है वाटर बाउंड सब बेस और साल्ट वगैरह उसकी क्वान्टी को आपने कैसे कैल्कुलेट करना है उसके बारे में बता दें तो मैं आपको आपने इधर आ जाना है दोबारा सेटिंग के अंदर और इधर कोंटिटी ऑफ के ऊपर दोबारा आना है तो पहले हम इधर से کوانٹٹی ٹیک آف کے مٹیریل کے آئے ہیں اور ادھر ہم پہلے آسمر کے اوپر گئے تھے تو ابھی آپ نے جیسے مٹیریل لسٹ کے آ جانا ہے مٹیریل لسٹ کے اوپر آنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو ایڈٹ کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیویمنٹ تو بیس ہے میں اس کو جیسے ختم سے ختم کر دیتا ہوں پیویمنٹ اسٹکچر جو ہمارے پاس نیچے اس کو میں جیسے اسی طریقے سے ختم کر دوں گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیویمنٹ کا اسٹرکچر یہ ہمارے پاس آیا آپ نے اس کو اور شیپ کو آپ نے جیسے سلیکٹ کر لینا ہے پہلے ہم نے اس کے اندر سرفیس کو سلیکٹ کیا تھا ابھی آپ نے کوریڈور شیپ کو سلیکٹ کر لینا ادھر آئیں گے تو ہمارے پاس پیو ون پیو ٹو اس فارٹ دونوں, دونوں لیئرز ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں بیس اب بیس بھی آ رہا ہے تو آپ نے جیسے پیو ون کو سلیکٹ کرنا ہے اور جیسے آپ نے ایڈ کر دینا تو یہ ہمارا پیو ون ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کے اندر آتے ہیں پیو ٹو جو ہمارے اس उसके जो डिपिकल सेक्शन के ऊपर आपका होएगा आपने उसको जैसे नाम दे दे बाद आपने इधर आ जाना है क्वान्टिटी टाइप के ऊपर इधर आपने इधर से इस्टचर सेलेक्ट कर लेना है स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपने इधर आ जाना है पेपन पेप टू कर दिया तो इधर बेस या वाटर बाउंड वाली जो लेर है उसको आपने सेलेक्ट करके इधर एड कर देना तो ये हमारे पास इधर बेस आ जाएगा इसी तरीके से आपने न्यू मटेरियल के ऊपर आना है और उसको जैसे आपने डबल क्लिक करके और सब बेस اب ہمارے پاس جو اس کے تھرڈ لیئر تھی وہ آپ نے اس کا نام دے دینا ہے اوپر آنا ہے اور ادھر اپنے اس کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر آنا ہے اور یہ سب بیس والا جو آپشن ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے اس کے اوپر ادھر اس کو کر دینا ہے کرنے کے بعد نے اس کو یہ ایڈ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں ہم نے ایڈ کر دیا ہے پیمنٹ واٹر باؤنڈ اور اسی طریقے سے نیچے سب بیس آپ نے اس کو جیسے اپلائی کر کے اور اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم اسی میتھڈ آپ نے جیسے سیمپل لائن کو آپ نے کلک کر لینا ہے اوپر کمپیوٹ مٹیریل کے اوپر آ جانا ہے یہ پروجیکٹ سینٹر لائن ہے ادھر سیمپل لائن کا جو نیم تھا اس کو آپ سلیکٹ کر دیں आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाएगी आपने इधर नीचे आ जाना है इम्पोर्ट एंड अदर क्रेटेरिया आपने इधर इसको क्लिक करना है और इधर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इधर दर... آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے مٹیریل لسٹ اوپر ادھر ہم گئے تھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے آرتھ ورک بنایا تھا ادھر یہ مٹیریل لسٹ ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے میٹیریل لسٹ کو آپ ادھر سلیکٹ کر لیں اگر آپ اس کا نام چینج کر دیں گے تو جو نام آیا ہوگا آپ نے اس کو ادھر سلیکٹ کر کے ادھر سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس وہی پورا کوریڈور کی ساری میں اسٹرکچرس کی جو ہماری ڈیٹیل تھی وہ آ جائے گی ادھر آپ نے ادھر کلک کرنا ہے پے ون آپ نے جیسے اسی طریقے سے پیو ون کو سلیکٹ کر لینا ہے پیو ٹو ہے آپ نے جیسے پیو ٹو کو سلیکٹ کر لینا ہے تھرڈ نمبر کے اوپر بیس ہے اس کی ہم نے ادھر بنائی تھی واٹر باؤنڈ کے نام سے یہ بیس کے نام سے ہے تو آپ نے اس کو بیس کے نام سے کر دینا ہے اور نیچے ہمارے پاس سب بیس ہے آپ نے اسی طریقے سے سب بیس کے نام پہ کر کے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو یہ میٹیریل اپلائی ہو جائے گا ہمارے پاس ادھر دونوں لسٹ ہمارے پاس ادھر آ جائیں گی پہلے ہمارے پاس ارتھ ورک کی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس سارا اس کا مٹیریل آ جائے گا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایوریج ایریا ایوریج اینڈ ایریا ہے آپ اس کو ادھر آپ نے وہی میتھڈ جو ہمارے پاس ایوریج ایریا کا آ رہا تھا اور ادھر اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے جیسے ایڈ ٹیبل کے اوپر آنا ہے پہلے ہم ٹوٹل والی کے اوپر آئے تھے ابھی آپ نے مٹیریل والی اوپر آنا ہے اور اس کو سلیکٹ کر لینا ہے یہ ایریا والیا میں ہمارے پاس یہ اس کو آپ نے دیکھ لیں یہ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے وہی وہ ورکنگ ہے جو ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی میٹیریل لسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے مٹیریل لسٹ آپ نے اس کو جیسے تھری نمبر جو ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے آپ اس کو جیسے سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ دیکھیں گے واٹر باؤنڈ سب بیس اور پی پیمنٹ تینوں کا ادھر ہمارے پاس اس کی سرفیسز آ رہی ہیں تو آپ نے پہلا مٹیریل بس والڈ کی کوانٹیٹی چیک کرنا چاہتے ہیں کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر لگا دیں اپنے پروجیکٹ کے اوپر تو یہ ہمارے پاس ادھر اس فالٹ کی کوانٹٹی سارے سیکشنز کی ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ ایڈ ٹیبل کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے میٹیریل کے اوپر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح ورکنگ کرتے ہوئے میٹیریل 3 کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے آپ نے واٹر باؤنڈ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کو آپ اوکے okay کریں گے تو یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس ادھر واٹر باؤنڈ کی ساری آ جائے گی اسی طریقے سے ایڈ کے اوپر ہیں دوبارہ اوپر جائیں اور تھرڈ نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس مٹیریل تھا ادھر ادھر ہمارے پاس سب بیس کا آپ اس کو سلیکٹ کر کے ادھر سے اوکے کر دیں اور اپنی آ, آٹو کی کے ونڈو کے اوپر کسی جگہ کے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کا ارتھ ورک والیوم نکالا ہے اس کے بعد اس اسپالٹ ہمارے پاس اس کے بعد سب بیس وغیرہ اور واٹر باؤنڈ سب کی کوانٹیاں آپ اسی طریقے سے اس کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹوٹل والیومس وغیرہ بھی سارا آپ کے پاس ادھر آ اس کے بعد ہم نے جو پہلا سیکشن بنایا تھا یہ اثوار کی کوانٹیٹی کے اوپر یہ سیکشنس کی ڈیٹیل آ گئی تھی اسی طریقے سے آپ ادھر اپنا ڈیزائن اسٹرکچر وغیرہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو آپ نے جسے ہوم ٹائپ کے اوپر آ جانا ہے سیکشن ویو کے اوپر ایک سیکشن بنا کے بتاؤں گا سیکشن ویو کے اوپر آپ نے جسے آنا ہے کوئی سیکشن آپ ادھر سے सेलेक्ट कर लें जो जो सभी आप करना चाहते हैं 180 का मैं कर देता तो से आप इसको नेक्स्ट कर दें इसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास इधर मटीरियल बन आया हुआ था अभी पेवीमेंट वाटर पाउंड सब बेस वगैरह सारा कुछ आ गया तो आपने इधर से इसी के पेवीमेंट का स्ट्रक्चर आना है और इधर इसका कोड पेप सेलेक्ट हुआ हुआ है आपने उसको इधर इसी तरीके से उसको पेप डि रहने देना आपका कोई है तो आपने चेंज कर देना है नीचे आ रहे हैं तो ये वाटर पाउंड है आपने इधर नीचे आना है और इधर से इसके जो वाटर बाउंड वाले जो हमारे पास इसका आ रहा है बेस वाला जो होगा इसका कोड वो आपने इधर लगाना है तो ये आप ये देख रहे हैं कि जैसे आपने इसका ये बेस वाला कोड है तो आपने वाटर बाउंड की जगह पर बेस वाला कोड इसका लगा देना है सब बेस वाली जगह के ऊपर आपने इसी तरह नीचे आना है और इधर जर हमारे पास सब बेस का नाम आ रहा है यह सब बेस आ रहा है आपने इसको उधर सेलेक्ट करके ओके कर देना है اوکے کرنے کے بعد نیکسٹ کر دیں اسی طرح نیکسٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی آپ ڈاؤن ادھر بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹوٹل والیم تھا آپ میٹیریل کو بھی ادھر سلیکٹ کر کے ایڈ کر دیں یہ ہمارے پاس ادھر خالی ہے آپ اس کو اوکے کر دیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے ٹوٹل والی ہمارے پاس تھا اس کو بھی آپ نے ادھر ایڈ کر دینا ہے تو یہ مٹیریل لسٹ یہ ہمارے پاس جو پہلا آ رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کی جو مٹیریل لسٹ تھری ہمارے نام سے آ رہا تھا اس کو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو کلک کر کے اور یہ تینوں جو ہمارے پاس واٹر باؤنڈ سب بیس جو بھی اسی کوانٹٹی آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر چیک ان کر دیں اگر نہیں کوئی لینا چاہتے تو ادھر سے اس کو ان چیک کر سکتے ہیں تو اس کو ادھر سے اوکے کر دیں اسی طریقے سے اور ادھر سے نے کریٹ سیکشنس کے اوپر آنا ہے اور ادھر کسی جگہ کے اوپر بھی اپنا سیکشن آپ لگائیں گے تو ابھی آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل ادھر آ جائے گی ہمارے پاس کاٹ ایریا فل ایریا ادھر آپ یہ دیکھ رہے کہ میٹیریل نیم پیمنٹ واٹر باؤنڈ سرویس ان سب کا ایریا بھی اور ان کا والیوم بھی ادھر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو جو سے بھی جس طریقے سے بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں بنا دیں اس کی سیٹنگس وغیرہ اب یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ادھر کیڈ میں آیا ہوا ہے اس کو آپ پی ڈی ایف شیپ میں یا ایکسل کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اسی طرح ادھر آنا ہے اپنے پلان کے اوپر اور سیمپل لائن والے کسی بھی لائن کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے سیمپل لائن کے کوئی بھی لائن آپ سلیکٹ کریں گے ادھر ہمارے پاس اس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی کمپیوٹ مٹیریل کے اوپر ہم پہلے گئے تھے سیکنڈ نمبر کے اوپر ادھر جنریٹ والیوم سپورٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نے جیسے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو اوپر آپ کا پروجیکٹ کا نام جائے گا نیچے سے آپ نے سیمپل لائن جو سے آپ کا گروپ تھا وہ اس کو سلیکٹ کر لیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر یہ مٹیریل ہمارے پاس ون اور مٹیریل تھری آ رہا ہے تو آپ نے جیسے میٹیریل لسٹ کو ون کو سلیکٹ کر لینا ہے ادھر آپ اس کو براؤز کر کے جیسے اپنے آرٹس ورک جو ولیوم ہے اس کو اپنے جیسے سلیکٹ کر لینا کرنے کے بعد اس کو جس سے اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ڈیفالٹ یا براؤزر آپ کے پاس آ جائے گا یا آپ کے پاس پی ڈی ایف انسٹال ہے تو وہ اس پر یہ اوپن ہو جائے گی فال آپ کو آپ ادھر سے اس کو یس یس کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ والیومز رپورٹ ساری آ گئی ہیں اوپر آپ کا نام آ جائے گا پروجیکٹ کا جو سبھی ہے الائنمنٹ کا نام آ جائے گا سیمپل اینڈ گروپ آ جائے گا اسٹارٹ اور اینڈ آئی ساری آ جائیں گی تو یہ آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ آپ کا سارا یہ وایومز ساری ادھر شیٹ ادھر آ جائے کے اس کو جانا کلک ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप उसको जैसे क्लिक कर दें क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर इधर हो जाएगा आप ये एक्सल के ऊपर सारा डेटा आपका आ जाएगा उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कंप्लीट इसकी ब्रैकिंग सारी हो जाएगी आप एक्सेल के अंदर इसको कर सकते हैं जैसे आप इसके अंदर मुख्तिक ऑप्शन ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر سے آپ اس کے اندر ایڈ ٹو ویب پیج پی ڈی ایف بھی آپ کر سکتے ہیں کنورٹ پیج ٹو ایڈو پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سینڈ ٹو ون نوٹس کے اوپر بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو آپ ادھر سے جو جو سے بھی فارمیٹ کے اندر آپ اس کو ادھر سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کوانٹیٹی کے متعلق تھی تو بہت آپ کو یوزفل ویڈیو تھی آپ کو کمپلیٹ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سول تھری ڈی کے اندر ہم نے ایریا اپنے ڈیزائن اسٹرکچرز وغیرہ واٹر باؤنڈ سب بیس وغیرہ ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے ایکسل کے اندر کس طرح کنورٹ کرنا ہے یہ پوری ڈیٹیل ساری میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اس اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی شیٹ کی سیٹنگس وغیرہ کے متعلق بات کریں گے تو آپ نے اسی طریقے سے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے رہیں اللہ حافظ.